17-річний Костянтин Зодоянчук до занять вільною боротьбою займався боксом і кікбоксингом. Хлопець каже, до всесвітньої гімназіади готувався ретельно. Такі змагання в мене були вперше. Мій тренер сказав, що ти їдеш на сильне змагання. Я вже настраювався, ми, були на, ми готувалися, були на зборах в Польщі. Нас там теж тренували, ми готувалися, а потім я приїхав на, в Україну вже. Тут до кінця підготувалися, нас було ще 10 днів і дуже думав за ці змагання, думав за, тільки за перемогу. За словами Костянтина, страх подолав після першої сутички. Спочатку було страшно, потім вже після проборовся першу і вже було добре, вже я був більш вірений. Я боровся чотири сутички. Я боровся, найважче мені було боротися з турком. Турок, він добре бореться, я робив свої прийоми, трішки не виходило. Боровся з супротивниками на 16 кілограмів важчими, говорить Костянтин. моїх супротивників була вага 110 кг. від 105 до 110. Я боровся в ваговій категорії 110, це було, це було моє бажання. Я посоветовувався з тренером, тренер сказав, що якщо хочеш, можеш проборотися. Моя конкретна вага – 94 кг. Від 93 до 94 кг. Змагання, у яких брав участь Костянтин, світового рівня, розповідає старший тренер обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Юрій Дячок. Всесвітня гімназіада серед школярів 2004-2005 років народження. Ці змагання проводяться раз в два роки серед дітей, які вчаться в загальноосвітній школах. Приймали участь 3600 спортсменів з різних куточків світу. Нашу область представляли і наш обласний центр Хома-Елізавета і Костянтин Задов'янчук. Ще одна учасниця змагань – Елізавета Хома. Вона посіла п'яте місце, каже Юрій Дячок. Костянтин Задов'янчук боровся в логовій категорії 110 кілограмів. Він Поступився за вихід фіналу спортсмену з Туреччини і за бронзу переміг спортсмена з Іспанії. Хама Єлізавєта поступилася у Румунці за вихід фіналу і в бронзовому фіналі, на жаль, при рівному рахунку поступилася. На досягнутому 17-річний спортсмен зупинятися не планує. На майбутнє стремитися далі. Побувати на Європі, виграти Європу, ну, побути, йти далі, просто йти далі. Тренуватися, йти далі. Я, не, не маю. я хочу тренуватися, мені це подобається, мати якісь досягнення ну, це круто. За словами тренера Юрія Дачка, спортсмени їздили на змагання власним коштом. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.